Dar vă spun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 ماشي على على عايش الكره اللي ك أشخاص نروبو هذي السوق ماركت خالد ولا ولا أنت ما تيري رجع رجع أنت خالد آه شكون أنت هل اه مستقطع أو مستملاحات اه اه أنا <تصفيق> أقول <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ديشم تو بصح صح المقابله بدون منازع 207 باقى الروح الرياضيه <تصفيق> <تصفيق> وضروري المستملح داخل الملعب هذه ميزه جديده <تصفيق> كتنشط معاهم مع المدرب شنو درو كدابا كيفاش شكرا على المشاركه ديالكم في الحبيه اللي مع <تصفيق> حضرنا السلام مليحه الحمد لله كيف جاتك كيف جاتك المقابله زعما زي... الصراحه زعما نقول الناس الناس نسق بروح رياضيه فضح... يعني. داز الحمد لله هذا الرياضه بعد الجو ان شاء الله كنشكرهم وبا واحد الرغبه هذه، وهاد المباراه اللي دات فيها الروح الرياضيه، ومسائل كاين فيها كرة، كيف فيها التمريرات، كاين فيها القذافات، كاين يعني التسجيلات، كاين كت... الانسجام ما بين الفريق ديال المعارف اللي كيدربو بيناتهم، راه عندهم اسبوعيا كيدربو بيناتهم، اللي باش يعطيوها النتيجه هادي وراه تاصلو وهذه مباراة حبية يعني ان شاء الله عاود غادي ندير معاهم شي مواعيد خور باش نمشيو عندهم وهذه المباراة كتشتي مباراة كانت شوية القتالية فيها وفيها شوية ديال الخوش نعم يعني العام اللي الجمهور المتتبع وأن هذا هذه المقابلة هذه كتكون تحت البرنامج السنوي ديال النجم العراقي من اجل احياء صلة الرحم بين اللاعبين القدماء نعم، اخره دابا بغينا نحيو زعما هذيك وإن شاء الله حنا غنديرو التكريمات اللي غادي يكون ان شاء الله ماجية التكريمات للاخوان غنجيبو في فرق اخرين يعني كنا من جيش الجيش الملكي راه دنا الجيش الرجاويه هنا و ذاك الملعب الصخب ديال شباب بعدير جنوب و طلب الله باش نرجعو ديك العام عاود نلعبو هاد المسائل هادي اللي كاينه دابا وان شاء الله غتتعاود باش نديرو شي مبان محبيه شي أخ عاود نكرمو ان شاء الله راه موجودين الناس مشادين راه دايرين البرنامج ديالنا اه نعم وبالاضافه الى ذلك يعني اعاده الاعتبار ديال التاريخ الرياضي ديال من العرائش وإحياء الممارسة الرياضية يعني باستقطاب الشباب يعني في هذه الفترة بالنسبة لكم شنو كتقول على البرنامج ديالكم الرياضي السنوي الخاص بالنادي ملتنمية ممارسة الكرة السنوية دابا حنا يعني هذه الفرقة هذه ديال من العرائش اللي وقفت شوية دابا لكن غترجع باش عمرنا نشوفوا الفئات كاملين خصنا الشباب يعني فئة الكتاكيت الفتيان الشبان فهمتي خصنا كاملين الفئات يكونوا وغندخلوا إن شاء الله تا فريق ديال البنات العريش راه عنده دابا الحمد لله هاد القاع هادي راه جات بزاف ديال اللي يعني غتفتح بزاف ديال الاتفاق <تصفيق> لهاد سميتونا القرض السله في العرائش راه غتشهر بزاف وراه دابا نهار المباركه تعرف <تصفيق> القاعه كتكون مملوءه يعني العريش راه معروفه بالجمهور ديالها كيشتا فهمتي ودائما كيحضر شجاع كيشجع وكيتبع ثاني كانت البقا غادية برا كيتبع وحنا هاد المباراة هادي المباراة الحمد لله غادي نحيوا هاد اللي كيعرف صاحبه أنا واحد السيد 30 عام 15 واليوم هاد المباراة كان على هاد التلبية اللي دارو هنا مسكين المسافة اللي بها بزاف مباراة ديالت شيقة مع اساتذة التربية البدنية مع قدماء ديال العرائش العرائش السابقين مقابل مقابلة ادوار ديالها مزيانة كتنشيطية محبة بين الاخوان وصلة الرحم مع بعضياتنا ونتمنى ان شاء الله في مستقبلا مع مقابله اخرين مع جمعيات اخرين مع دابا بالنسبه لكم انتم ما كنتوش كان عندكم يعني ما كانش الملعب كان الملعب ارضيه صلبه دابا كالقاعات الرياضيه انتم كممارسين القدماء آه يعني يمكن آه تحسوا صله آه الرحم الرياضيه بينكم وتدعموا آه ممارسه الرياضه والتنميه الرياضيه ديال الكرة السلبية يعني علاش يمكن ديروا البرنامج ديالكم برنامج إن شاء الله هاد السنة هادين إن شاء الله يكون شوية حافل مع الجمعيات نأخذها كما جلسنا دام مستقبلنا كينا مقابلة إن شاء الله تكريميات كاينه مقابلة حديثين وهذا كله في هاد الفرصه اللي تحتنا في هذا الملعب هذا الجميل القاعه المغطاه المغرب الجديد كنتمنى ان الجمعيات يحافظوا عليها وتكون في المستوى الاقليم ان شاء الله مدينه العراض تفضل <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم نبدا البرنامج ديال السنه الاولى ديال جمعيه قدماء السله كتقوم بين الفينة والأخرى بمقابلة ودية مع فراق من القدماء من جهات مختلفة و كان عندنا لقاء مع جمعية أساسي التربية البدنية بمدينة طنجة لقاء ودي أخوي التقينا مع الاخوان ديال طنجه وفي نفس الوقت لقاء ديال قدماء مدينه عرائش اللي هادي فرصه لي كيتلاقاو الرحيم الرحم بيناتهم ودي مناسبه باش نحيو التاريخ و المناسبات لي دوزنا والمجموعات التي يقومون بعضياتنا سابقا وكانت بعض الذكريات وجذبوا الاطراف الحديثه و... والحمد لله كان الجو اخوي بين جميع المشاركين في هذا اللقاء الودي